De la stil în general la stilul personal, e o călătorie fascinantă. Este evoluție și revoluție. E înțelegere și alegere. Este nonșalanța și dorința firească de a fi tu însuți. Sunt Adina Buzatu și te invit la masterclassul meu, Ghid complet de stil masculin. Descoperă cine ești pe life-university.ro.